Попрощатися з чоловіком прийшли рідні, колеги, друзі. Людина була. Характеризувати Олександра – це Одним словом, ніяк. Це така порядна, дуже весела, активна, завжди. Людина, яка завжди приходила на допомогу, у будь-якому будь разі, мала, завжди була рядом, поруч. Це, це, це була людина з великою буквою. Серед присутніх патрульний Еміль розповідає, що саме загиблий Олександр за життя навчав його, давав поради, ділився досвідом. Внесли з ним службу в одному екіпажі більше року. За цей час багато чого навчив. Були також у нас і стрільби, і вбивства, і все, що тільки буває з перших днів служби. Але з ним якось було так страшно. Та завжди міг представити своє плече, прикрити, навчити. ти, ножки не встали. Не закривай. Прийшов попрощатися із товаришем та колегою Олександр. Каже, разом працювали, різні були ситуації, але не очікував, що доведеться так швидко прощатися назавжди. Тяжко втратили дуже хорошого чоловіка, друга. Дуже тяжело, дуже тяжело, говорити. Перестрілка сталася в будинку культури будівельників в Заводському районі міста. В Олександра Круглова вистрілили з рушниці під час відпрацювання виклику. У 39-річного поліцейського залишилась півторорічна донька та дружина. До повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Олександр Круглов працював у поліції діалогу. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.